بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لقد اقترب الأمر كثيرا جدا وبدأت أحداث الساعة تقترب لنا شيئا فشيئا ويأجوج ومأجوج اللي الفيضان والجفاف بدأوا يظهروا بشكل ملحوظ في العالم كله وليس في مصر وحدها التي سوف تشاهد هذا الحدث ان الجفاف يضرب الدول والفيضانات تضرب دول اخرى وسيول تغرق اماكن وده شيء يعني اندل دل على اقتراب انهيار السد العالي ما لم تتخذ مصر الخطوات الفعاله واخراج دبه الارض الملكه كيلوباترا يعني انا لكم كده ايه وش كده يعني ايه على طول يعني مخرجتوش دبة الأرض الملكة كيلوباترا مصر هتغرق يا جماعة من الأخر كده يعني أنا بفهمكو وانتوا ايه حريين بعد ما تغرق ممكن بعد كده تصدقوا كلامي وبعدين تقولولي يا أمل فين بقي الملكة كيلوباترا اللي انتوا كنت بتقولنا عليها ان هي دبة الأرض تعالى بقي وريهالنا بعد بإيه بقي, بقى ما نغرقوا ونجوعوا ويبقى يسود علينا القحط علينا جميعا كده احنا مش ناقصين اصلا يعني احنا مش ناقصين احنا مش ناقصين دلوقتي احنا كده على اخرنا يعني واحد عايش اليوم بيومه المية من الشعب المصري عايش اليوم بيومه يعني لو توقف يوم على العمل مش هيلاقي ياكل فخلي بالكو الموضوع خطير جدا وانتم حرين لقيتش حد معايا انا بقول انا بعرض الامر وأنتوا حريين برضو مرة واثنين وثلاثة بكرر كلامي لكن مفيش حد واقف جنبي من الشعب او من الجمهور أنتوا احرار فعلوا ما تريدوا كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية متنبئ بعلامات السعى الكبرى وأحداثها التي سوف تحدث في مصر والعالم وتليفوني 012 وشكرا على حسن استماعكم